السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الله أنصار الله أنصار الحق أنصار الدين أنصار لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحقيقة أنا أعتذر لكم أني لم أبث حلقات في الأيام الفارطة ولكن لأسباب وأني أكترث بالعائلة وبمجبات العائلة وعلى نفسك عليك حق في الحقيقة أنتم تشاهدون هذه القناة وفي القناة هناك فيديوهات وهناك ما يسمى كومينوتي أنا أنزل على عندما لا أستطيع أن أبث فيديو وأنا بعيد عن الصبورة الصبورة العجيبة التي تحبونها نعم أنا أحبها أيضا ودائما أريد أن أعود لتلك الصبورة فالعلم بالحساب والميزان ليس خير منه من العلوم حقيقة أنا أشتقت إليكم ما كل ما يحبه عباد الله وانصر الله إلا ويتشوق لأن يتحدث مع أصحابه وأحبابه أنا أعلم أن هذه القناة قد بلغت مدى وصد كبير جدا نعم ذلك بفضل الله ذلك بفضل الله وبقوة الله وذلك ب عون الله وبأسباب أسباب هم أناس نساء ورجال بثوا هذه القناة ونشروها وحتى أنه هناك من يعتمد هذه القناة وينشر هذه الفيديوهات هناك من ينشرها لوجه الله وهناك من ينشرها لغاية مادية وما إلى ذلك هذا لا يهمنا في الحقيقة كل امرئ بما كسب رهين أه الحقيقة أني منذ أيام أه نزلت على الكوميونتي بضعة أه أشياء فيها أه تأويل لرؤى عبد الفتاح السيسي رئيس مصر وتحدثت عن مقبرته مقبرة التي هي جعلوها القوات المسلحة المصرية باسمه وباسم عائلته لا ضير في ذلك فهذا شيء معمول به في كامل دول العربية والإسلامية وليس الإسلامية كلها ولكن بضعة أدول الإسلامية فتطرقت إلى الحديث عن ذلك لهذا اردت ان اوضح شيئا واني انا لا اخشى في الله لو ما تلقى. انا اعيش في تونس انا اعمل في نطاق التفقديه تفقديه المصالح الماليه في تونس نعم واسمي الحقيقي لست رضا التونسي انا اسمي رضا المعلاوي انا من جهه تسمى المعالي وهذه الجهة في ولاية بنزرت نعم هي تسمى المعالي ذلك لتسمية قديمة جداً في التاريخ نعم وهناك حتى المعالي في عديد البقاع في تونس لقب المعلاوي أنا أحياناً هناك من يخاطئني يقول لي سيمتك الرضا وشيمتك العلل في الحقيقة لا أريد أن كثيرا في المنتقدين والمهاجمين لا لا هذا نحن لن نتحدث في ذلك هذه هذه الحلقة ولكن العلم والمعلوم من من القدم وأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد الحبيب محمد هل تعرف من هو حبيب الله وحبيبنا وحبيب أحباب الله وحبيب أنصر الله <تصفيق> نعم هو محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> لذلك أنا أحبه فهو الرجل الذي قال فيه ويليام وير لما سألوه وقالوا عنه من أعظم شخصية في التاريخ قال لهم هنالك رجل واحد أعلم أنه أعظم رجل عبر التاريخ الذي قرأت ودرسته رسول الله وانبيائه كلهم عظمهم الله وعظم قدرهم ومكانتهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ف الله سبحانه وتعالى يقول فيه ورفعنا لك ذكرك انه مذكور مذكور وان الله رفع ذكره نعم نعم هو بعثه الله رافه ورحمه بالعالمين أعطاه الله صفتين صفة الرحمة للناس ما بعثناك إلا رحمة للعالمين هو رحمة ورأفة نعم هو الرؤوف والرحيم والله سبحانه وتعالى أعطاه صفتين من صفته العليا صفة الوعي العظيم صفة الخالق الإله نعم فبذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لا تزايدوا على رسول الله لا تزايدوا على حبيب الله وحبيب أحباب الله فمن أحب الله أحب رسوله ومن أحب رسوله أحب الله فلذلك أمر مباشرة إلى ما تحدثت فيه سابقا وهو أني تكلمت وأنا بعيدا عن الصبورة في موضوع جهيمان العتيبي الذي دخل الحرم وذلك ذلك هو ما يسمونه من يسمونه العائد الاول وعن البرهه وكيف سيعود الزمان ويتغير ثم اني فسرت رؤيا لرؤى اربعه رؤى لعبد الفتاح السيسي رئيس مصر في الحقيقه وبين قوسين أنا أنا منذ منذ بدأت هذه القناة قلت صراحة أنا لست مهدي أنا لست الإمام أنا لست الإمام المهدي هذا أول وثانيا أنا لم أقل لكم أني عالم من العلماء أولئك العلماء الذين يربون لحيتهم ويجعلون تاقية على رؤوسهم وجلبابا ويخرجون ويتخرجون من كليات الدجال أنا قلت لكم منذ البداية أني لست عالما أنا عبد الله الفقير عبد آتاني الله من لدنه رحمه رحمني الله رزقني أسبغ علي بنعمه والحمد لله رب العالمين على ما أعطاني فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى كما تشكرون الله أنتم على ما أعطاكم وما وهبكم نعم أنا إنسان بسيط أنا إنسان عادي جدا ليس لي في الأمر من شيء ثم أني لم أقل أني إمام ولم أقل أني عالم أنا قلت منذ البداية وفي حلقاتي أني علمت أشياء من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن تدبرت في كتاب الله ودعوت الله وطلبت من الله أن ينير بصيرتي وأن يعلمني ما لم أكن أعلم من كتابه فعلمني أشياء وأنا مقتنع أنه علم من الله وليس من الشياطين أو ما يقولون ويروجون عنه، أنا إنسان بسيط عادي كسائر الناس. بس كسائر الناس أخطئ وأصيب وليس ريف الأمر من شيء. إنما لربما أراد الله سبحانه وتعالى أني أقوم بهذه القناة وأنجز هذه القناة لأبلغ ما علمته من كتاب رب نعم. مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما لجمه الله بلجم من النار يوم القيامه فانا تصديقا لحديث رسول الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم انت لا تعلم ما معنى محمد صلى الله عليه وسلم العديد يتابعونه ولا يعلمون والعديد يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولا يعرف من هو محمد في الحقيقه لن نخوض في ذلك ولكن مصداقاً لقوله وكلامه قلت في نفسي كيف أني وأن الله سبحانه وتعالى رزقني هذه المعلومات من كتابه كيف أبخل بها على عباد الله وعلى إخواني وأخواتي في الله لمن يصدق طبعاً أما من يكذب فالمكذبون كثير هو في الحقيقة الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يخاطب المؤمنين يقول عنهم قليل من المؤمنين قليل ممن امنوا الله سبحانه وتعالى يتحدث في كتابه بنص صريح واضح ان المؤمنين به وبكتابه وبرسله وانبيائه لا يفرقون بين احد من رسله وانبيائه والصالحين هم قله قليلا هم هم قليلون قليلون كثيرا قليلون نعم قليلون الله يقول هذا في كتاب فكيف لي ان اذهب أجعل من المؤمنين بالله والمصدقين كثر هذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال فيه وقليل من عباد يشكر مثلا قليل من عباد الله الذي يشكرون الله نعم وما امن معه الا قليل القله القله الله يتحدث في كتابه ويقول صراحه أن من الأولين والحاضرين في زماننا والآخرين في آخر الزمان هم قلة قليلة سيؤمنون بالله والله يعلم هذا ويقول هذا صراحة في كتابه أنا لم أقل هذا وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي من يؤمنون هذا الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم وخلقني ونحن إليه راجعون ونحن ملكه في الحقيقة نحن ملك الله نحن لا نملك شيئا نحن وفي... نحن ملكه هو هو العزيز الجبار الوعي العظيم الخالق البارئ <تصفيق> <تصفيق> انت انت لا تعلم انت انت لا تعرف الله انت لو انت بحثت عن الله من هو الله ف في الحقيقه ستذهل ستسلم امرك له هذا لو انك انت علمت من هو الله سبحانه <تصفيق> لو انك تعلم من هو الله ومنهم رسله وانبياء الذين اختارهم ومنهم أولياء ومنهم هم العلماء الذين يقولوا فيهم الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. والذين يقولوا فيهم الله سبحانه وتعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم، قائما بالقسط. هو الله سبحانه وتعالى يفضل اولو العلم على رسله وأنبياء ستجادلني في ذلك وتقول لي كيف ان الله يفضل أولو العلم شاهدين مع الله وملائكته يوم القيامة قبل رسله وأنبياه نعم ثم يأتي الرسل الأنبياء إنما يخشى الله من عباده العلماء فالله يقول العلماء والعالمين حقا بالله بيجي شتى العلوم هم في آخر المطاف يعودون إلى ربهم ويقولون سبحان ربنا أنت الله ويعترفون بأنه الله أما أولئك الذين لم يدرسوا لم يجتهدوا لم يبذلوا أبسط مجهود ولم يبحثوا عن ربهم ابحث عن ربك أولئك الذين لم يبحثوا عن ربهم بالعلم والمعرفة فالله بريء منهم لأن الله قال لهم أنا ربكم فاعبدون أنا ربكم فاقتربون اقترب, اقترب من ربك فاسجد واقترب نعم يجب عليك أن تعرف ربك من هو ثم لا نخوض كثيرا في هذا الموضوع وتحدثت عن تلك المقبرة التي جعلوها باسم أسيسي في الحقيقة أنا أقول لكم شيئا وصريحكم حقيقة أنا عبد من عباد الله عبد بسيط جدا لا أعلم متى خلقت وكيف خلقت وكيف ولدت ومتى أموت ومتى أنتهي لكن ما أعلمه من ربي سبحانه وتعالى أني كلما تقربت إلى ربي إلا وقربني منه كلما دعوت ربي أن يقربني منه فهو ذراعا فهو يقربني منه أكثر من ذراع كلما أنا أستجدي ربي إلا وهو يفرح بي وهذا قوله قوله قول ربي هذا كلام ربي وليس كلامي قال يا عبدي ان اقتربت مني شبرا فانا اهرول واجري لان اقترب منك اكثر فربك الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك لا تكذب بالدين ولا تكذب بالله هذا ليس موضوعنا انا تحدثت عن رؤساء وامراء وسيزولون و و و, و, و و و ليس هذا الموضوع الذي يخصك انت كمسلم كانسان مؤمن ما يخصك حقيقه هو انك تتاهب مع نفسك لما هو قادم مع ربك سبحانه وتعالى نعم فالله هو من سيجعلك باعينه وهو من سيحفظك. لن يحفظك رئيس جمهوريه ولن يحفظك ملك ولن يحفظك امير ولن يحفظك سلطان او ما الى ذلك. لا لا. انت ملك ربك والى ربك راجع. فتوكل على ربك ولا يهمك في هؤلاء الرؤساء. هذا ما يسمى قيس سعيد تحدثت عنه وقلت فيه الابقع. نعم. وقلتها له مباشرة قلت له أنت ستكون رئيس تونس قال لي لماذا كيف عرفت قلت له لأن هناك شخصية اسمها شخصية ابقى آخر الزمان وأنت ابقى بصراحة العبرة هو تغشش منها وانفعل لكن فيما بعد علم أنه يؤدي أنه يؤدي وظيفا محكوم عليه بأن يؤديه وشخصية الأبقع في التراث وفي المأثورة عن المسلمين وعن العارفين بالله شخصية الأبقع أنت لو درست تاريخ الحقيقي لشخصية الأبقع الذي هو قيس سعيد نعم ستعلم أن هذه الشخصية التي تحدث عنها, تحدث عنها منذ أربعمائة للهجرة أي قبل ألف سنة ألف واربع واربعون سنة ستعلم أن هذه الشخصية ستأتي آخر الزمان وستقوم بمهام بمهام وأفعل نعم هي في الحقيقة هي في الحقيقة أسباب من الله ثم أنك عندما تسألني عن الأخنص الذي هو السيسي هذه الشخصية مذكورة في المأثور. في المأثور أنه سيحكم الكنانة. كنانة مصر. لأن هنالك هنالك كنانتين. كنانتين، نعم. هنالك هنالك كنانة المغرب وكنانة الكنانة الوسطى وهي كنانة مصر. فهذا الأخنس هو في الحقيقة في المأثور وفي وفي حديث عارفين بالله سبحانه وتعالى موجود مذكور بصفاته. وصفات آه عبد الفتاح السيسي. وتقول لي ما مشكلتك مع عبد الفتاح السيسي؟ انا ليس لي م... ليست لي معه مشكله اصلا. <تصفيق> انا انا لا اعرفه اصلا وهو لا يعرفني اصلا. لكن في الماثور وفي تاريخ الماثور من العارفين بالله آه ذكروا هذه الشخصيه. نعم وما سيفعله. ومذكور انه سيتعاهد مع الشيطان فلماذا لا ابوح بها اما الاصهب الاصهب شخصيه الاصهب وهو الذي سميته بشر الاسد مثل فرس الشهباء طويله العنق وهو طويل العنق و في شعبه ما خوفا من فالماثور في عند العارفين أن الأصهب الأصهب له ميقات وهو في الحقيقة بما يفعله يجمع أمة الشام أمة الشام على كلمة سواء وهي أسباب فبشار الأسد مثلا ما يفعله ما فعله عند استنجاده بالروس نعم ففي الحقيقة ليس له بدل إلا أنه يستنجد بالروس مثلا لكن عندما ياتي الميعاد لالتئام جروح الامه واتحاد الامه ستجدون هذا الرجل في موقع بعيد جدا ومنزوي ومستسلم ثم ان الله سبحانه وتعالى هو من يسير ويعلم ما في القلوب وعندما تحدثت عن السفياني الذي هو وسأتحدث أيضا عن الخراساني هناك من يسألون عن الخراساني من خراسان نعم <تصفيق> <تصفيق> في الحقيقة هذه الشخصية قريبا بعد صحابي مصر في مصر ف هو في الحقيقة موجود في يومنا هذا وهو بن سلمان محمد بن سلمان نعم هو سفياني لكن الله سبحانه وتعالى عندما يجعل أسبابا في كتابه لا يسمي الناس بأسمائها لكن المأثور عند العارفين بالله والذين كانوا يصومون يومين ثم يعتكفون يومين ثم يقومون الليلة يومين نعم هناك من العارفين بالله ماذا يفعلون لكي يروا المستقبل ويحدثوا به واكتبوه بإذن الله طبعا يعتكفون يومين ثم يصومون يومين ثم يقومون يومين قياما اعتكافا صياما قياما يومين وهو معدل ستة أيام نعم من الأحد إلى الجمعة ثم يوم السبت السابع يرون ويطلعهم الله سبحانه وتعالى على المستقبل وماذا سيكون فيه العارفين بالله من امثال العارفين بالله العلامه الصفدي قديما ابن رشد كان يعتمد هذه الاليات في تقسيم القران والاوراد على مدى الاسبوع ويتكشف ما يسمى بالكشف آه ابن عربي الصفدي الجيلاني هنالك عديد العلماء فيهم صوفيين وفيهم غير صوفيين ايضا لكن لتعلم ان هناك اناس في الحقيقه آه يتكشفون عن المستقبل منذ مئات السنين ويعلمون ودونوا لنا ما راوه ان انت اردت ان تعلم ما سيقع بحكم قوله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم نعم هذا في سورة في في آية الكرسي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلعك على الغيب أو العلم لأن الله يطلعك على العلم الله يريد أن يعلّمك. إذا شاء فعلم الغيب وعلم الكتاب والعلوم والمعرفة كما أنت تعرف الحاضر وعلمت المس... الماضي فالله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يطلعك على المستقبل فهو يطلعك لكن بمقدار بمقدار علم من كتاب وبمقدار لربما وحي منه يوحي اليك لا تقل لي ان الله يوحي اليك بمعنى انك اصبحت نبيا او رسولا لا الله يوحي الى النحل الله اوحى لأم موسى الله اوحى الى الحواريين الله اوحى الى فهل كانوا رسلا او انبياء هل النحل هل النحل رسول أو نبي لا الله يبعث لك بأفكار تذهب مباشرة إلى عقلك فتفهمها وتترجمها ذلك هو الوحي وأوحى ربك نعم يوحي لمن يشاء من عباده يعلم من يشاء بعباده وعندما يعلم أحيانا عبدا من عباده فهو يبعث له بأفكار ومعلومات وعلوم ويعلمه يعلمه ربه الله ما الذي سيمنع الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يعلمك علما لا أحد أما أن يستغيظ ويغتاظ المجرمون والكافرون ويغتاظ المنافقون فلا عليك فيهم الله سبحانه وتعالى يعلمنا من كتابه نعم في هذه الأيام بأسباب قد أكون أنا سببا ولا على الله جعلني سببا ولا ما الذي افرح به حقيقه انا افرح بان الله سبحانه وتعالى استخلصني من عباده واختارني من جمله عباد اختارهم ومن جمله اناس نساء ورجال اختارهم الله ليبعث من خلالهم وبهم رسالات رسالات لعباده لعبادهم لعبادة الذين يحبهم الذين لا يريد الله لهم أن يضيعوا ويظلوا نعم فلذلك لا تستغرب ولا تتعجب فأنا لا أتحدث في السياسة ولا أرد حقيقة على كل من هاجمني واتهمني وشتمني وعلى من يبحثون عن سيرتي فأنا سيرتي في هذه البلاد في تونس حقيقة هي سيرتي والحمد لله رب العالمين من عائلة محمولة الذكر وانا عن نفسي احمد الله سبحانه وتعالى واشكره على ان منن علي وماذا ساقول اكثر من ذلك الحمد لله رب العالمين ومن يبحث عني من اكون فابحث عن نفسك ابحث عن نفسك اولا ثم ابحث عني فلن تجد شيئا لن تجد الا عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى بسيط جدا كسائر عباد الله نعم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ما هم بضارين منكم من احد اذ اهتديتم نعم الهدايه الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أهل مصر الشعب الطيب الشعب الحبيب الشعب الصابر المحتسب الشعب الذي استضعفته عدد الحكومات ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم هم الوارثين هم الورثون أختموا كلامي بهذا بياته الآية أن الله سبحانه وتعالى سيورثكم الأرض عما قريب نعم بأسبابه عما قريب إن شاء الله ونريد أن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثون نعم الله سبحانه وتعالى سيبشركم عما قريب فقوموا بتحذير الطبول والبنادير لتكبر الله وتوحد الله وتحمد الله كما رأيتم في فيلم الرسالة حقيقة ستخرجون للشوارع وتقولون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صدق وعده نعم صدق وعده صدق وعده ونصر عبده نعم ونصر عباده نعم سترددون ذلك في الشوارع. نعم وعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده قريبا ستخرجون للشوارع وتصبحوا ام الدنيا التي نعول عليها كثيرا مصر الحبيبه وشعبها الطيب الصابر المحتسب. نعم اتى امر الله فلا تستعجلوه. نعم حظروا الدفوف وحذروا الطبول. والبنادير لتكبروا الله وتحمدوه وتشكروه نعم على نعمه وسيزيدكم ويزيد الامه ومن هناك تنطلق احداث قيام الامه العظيمه ان شاء الله السلام على احباب الله السلام على انصار الله السلام على انصار الحق دمتم في رعايه الله القادم اعظم والقادم اجمل نعم استدار الزمان نعم كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله حق فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته